Da har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg dosent Peter Mathisen på Universitetet i Agder til et lite intervju om rundt denne artikkelen. Du har skrevet om videofeedback, veien til bedre veiledning på skriftlige skriftlig arbeider i høyere utdanning. Aller først velkommen Petter. Tusen takk. Første spørsmål jeg stiller meg, hva er egentlig videofeedback? Ja, videofeedback, altså det er på godt norsk så er det jo å gjøre opptak av skjermen, altså PC-skjermen din, med lyd til, slik at du lager deg videofil med, med bilder av skjermen, det som skjer der, plus lyd på toppen, og kanskje til og med også bilder av skjermen hvis du vil det, altså screencast, Capture blir det også kalt det. Ofte så forbinder jeg dette her med å få veiledning med enten noe muntlig jeg gjør ansikt, ansikt ja. eller ofte så jag fått skriftlige tilbakemeldinger på arbeidene mine av læreren min opp igjennom. Ja. Hvordan skiller dette her seg med den traditionelle veiledningstypen med videofeedback? Det er det vanlige det du sa, at man får enten en skriftlig tilbakemelding eller man får en prat. Og det er klart, det er viktig i dele, og, og man skjønner at man har benyttet seg av den man har hatt, å skrive på papir det og dele det. Det som vi vet fra studiet, vet du, om, om, om det å få sånn tilbakemelding, for eksempel skriftlig, det er at den blir oppfattet delvis som uklar. Man er litt usikker på hva som egentlig gjemmer seg bak det som og noen ganger så kan det som er skrevet være kanskje bare en 8-10 linjer som skal liksom forklare det hele, eller hele, det kan bli litt upersonlig og unuansert. Så når man da kommer over til et personlig møte, hvor man hører stemmen eller treffer en over bordet, eller får et videofeedback, som er da en som tar i teksten din og peker og kanskje har gula det og kommenterer det og dveler med noe og kommer med forslag, så er kvaliteten på de tingene litt forskjellig. Og da sier jeg at det ene er veldig mye bedre det andre, men det byr på noe annet som er väldigt intressant. altså. Fører dette til at man føler liksom litt mer i nærhet til den som gir feedbacken? Ja, ja det er jo interessant du spør om, for, for du vet att uh, fra å få en text som kanskje en eller som gir feedback har klippet og limt litt i, for han har lest noen sånne oppgaver ja. før, till å se noen som tar i texten din med cursoren og, og kommenterer och leser den texten du har skrevet, er klart du føler det tettere på da enn gör gjør det. Universitetsagder så har ni där ut uh, haft et projekt igång som denna artikeln bygger på som ni har provat ut detta här i sex olika fagområder. Eh uh, och så det är liksom inte relaterat till ett fag. Nej, det är riktigt. Eh uh, vilket erfaren alltså ni vilka erfarenheter gjorde och tänkte jag vi ska gå lite in på ni har har deltagit i detta här i lite olika kriterier. Uh, men får vi går in på det lite ja. sånt generellt vad uh, var det att starta med et kollegium med dette her da? Var, var det skummelt? Nei, det, det, var, det, det utviklet seg nesten av seg selv. Og det er nok det at den teknologien vi nå snakker om er veldig sånn low tech, den er enkel å få til. Så når, når disse seks fagområdene ble presentert for, for denne måten å gjøre det på, så gikk det litt som ill i tørt kress. De lærte sig hvordan de skulle bruke programvaren, og så bare begynte de å bruke det, og så var det sånn fra kontor til kontor. Og, og vipps, så var de i gang med å gjøre det på sin måte. De mente liksom at dette var perfekte, skal vi si, rättskaper for å gi tilbakemelding på tysk grammatikk, mente noen. Noen mente det var perfekt på å gi på skriftlig arbeid til grupper, så alle fikk høre det samma. Så det var forskjellige måter å argumentere runt forbi på fagområdene for at dette var en, en måte som passet dette fage. Kjapt ble den tilpasset faget. Et kvalitetskriterium er jo selvfølgelig kvalitet. Førte dette här till, att vi fick högre eh, kvalitet på vägledningen blev det mer tydligt. Ja, alltså det var ganska intressant att se för jag har drivit och sett på en del studier hvor det har varit kritiken, skriftlig tillbakemelding på skriftarbeider har varit mm. dels utydlig. Här fick vi då resultat fra de uppfagoområdena hvor vi testade det ut og samla data fra som visade att det blir klarare, det blir tydligare och bare tänkte att det ni de kunde ju spola tillbaka, ni kunde höre en gång til och jeg kunde nyansera ting och säga si ting på flera måter og kanske på en mer muntlig måte så det var vanskligare att missförstå. Vi, vi vi som fagepersoner vi vi önskar ofta att studenterna ska ha et fagligt språk. Ja. Eh och vi att uttrycka mer faglighet muntligt än skriftligt tror du? Ja, det er et det är ett fritt frågsmål. Jag tror i alla fall at jeg tror vi ufarliggjør det faglige språket, eller vi kanskje har en større mulighet for å eksemplifisere, og, og kanske føre inn synonymer og tydeliggjøre det faglige språket. Så når vi gir en faglig kommentar, så har den et slags muntlig understøttelse og preg, når du får det som en videofilm med tale. Da får vi en litt, litt annen sjanger da. Ja, det, er, det tror jeg er et veldig godt, godt ord å bruke her, for når du bruker teknologi for å gi feedback, som vi gjør nå, ja da er det helt opplagt en annen måte å gi feedback på, og jeg blir jo utfordret da til å det på en litt annen måte. Det blir en annen sjanger. Noe som jeg opplever selv når jeg jobber med digital vurdering ja. er at jeg personlig eh, sparer mye tid, synes jeg. Var det noe dere kom frem til i denne studien? Ja, det vi nesten ikke tør å si høyt, vet du. Men, men det er klart det at hvis, hvis du begynner å telle, hvis du tar, en, vid, lager en videofeedback på fem minuter og du, du ser hvor mye som blir sagt og tänker deg det er ut, da vi oppe i to og halv av fire siden vet du, og jeg har aldri skrevet så lange tilbakemeldinger. Så det betyr at plutselig så får du gjennom denne, denne videon, så får du levert veldig mye mer enn du hadde gjort skriftlig. Ofte så er det resurser som setter en stopper for hvor mye vi klarer ja. å gi tilbakemelding til elevene og studentene. Vi ønsker å gi så mye ja. som mulig. Så du sier da er at hvis vi har satt av fem minutter ja. til veiledning på en student, ja. da får den mer for penger. <laughs> ja, ok, en kan si det, og jeg må jo si at i starten så fomla jeg veldig, for jeg syntes det var veldig privat å levere ut stemmen min og sånn, jeg tänkte den kan mange se, men etter hvert så har jeg hatt litt lavere terskel for det, jeg, jeg fyrer løs, jeg gjør opptaket, kort og brutalt, og sender ut, og så lager jeg hellere et nytt opptak hvis det er behov for det. Så, så når man vender sig til å bruke det, så mestrer man denne sjangeren litt bedre og bedre, og da er man også mer, skal vi si, dristig og rätt på. Får vi et bedre eh, faglig utbytte? Eh, føler, eh, føler både veileder og veilanden et mer eierforhold til produktet når vi gjør det på den måten? Ja, altså jeg tror nok, vi, vi har fra studiene og sånn, så sier de jo at at de føler seg ganske sånn berørt av den tilbakemeldingen, for de har hørt meg lese deres tekst, ta i deres tekst, og de opplever veldig tett på ganske sånn forpliktelsom å skrive. Det var til og med de som sa at det kjennes som du er like bak eller jeg har aldrig hatt en lærer så tett på. Står <hør> over ryggen, jeg har hatt ja, med deg ja, hele tiden. Ja, og de kjente det nærmest, da i ryggen, ja. og så dermed så gikk faktisk, de speeda opp skriveprosessene sine. Så var det en ting til også, det der med altså, engasjementet i deres text Jeg klippte og limte ikke bare fra alle de andre tekstene, men det var deres text jeg absolutt kommenterte, for den var på skjermen. Så det var ikke tvil om hva jeg, hva jeg kommenterte. Så en ting til, det er jo det med å kalle det sånn, sånn feed-forward, vet du. Det der med å feedback som ska skape skape lyst til å skrive og vite vad som skal være ditt näste steg. Vi så ut fra de resultatene på den undersøkelsen så var det at, at den skapte det. Den skapte lyst til å skrive, den visste hvor de skulle ta fatt og den ga seg et sånt puff framover. Den var ikke bare en kommentar og det var tilbakeskuende en form for skal vi si kritikk, kritikk eller på en måte status for teksten. Den bidro til mer skriving og lyst til å skrive. Da vet man hvordan prosessen ska gå videre så du lyser opp litt veien forover hvor man ska gå igjen. Ja, det kan vi si. Altså, Hattig å timpele disse her snakker om feed-forward, og jeg tror at videofeedback er ett bidrag til nettopp det. Men jeg vil litt tilbake til dette her, for det virket som en sånn veldig rosenrødt når du forklarte det at, ja. Ja, at alle lærerne bare tok dette med en gang. de ja. Måtte dere ikke ha noe supportapparat for å lære disse læreren å ta i bruk, screencast og sånne ting? Det var väldigt lite. Vi, dette eksempel je har här. det var lit tilfäldigheter noen byynnte bare eller og nogen var det till for mig. Det var som universitetspedagogiske kurs, da, hvor man trfffte i andre fagforka, visste dem det og en man jo se si at i så program vi brukte var ekstreet enkelge. det var ogs med tidsbeännssning på fem minuter de vi brutig i starten. Så det bety de man installerte det og tryka på knappen og så var det gjort. Så Tarskan var nav. Dere har gjort disse undersøkelsene i et høyskolen- universitetsmiljø. Ja. Tror du dette har overføring til videregående skole i grunnskole? Ja, absolutt. Jeg vil jo tenke, altså, jeg tänker mig jo ikke muligheten å drive med feedback og evaluering på skriftlige tekster uansett hva det måtte ha vært uten denne typen teknologi lenger. Altså jeg må bruke den som en del av det å gi tilbakemelding en del av det å gi feedback, i en del av det å drive med med, med altså, skal jeg si formativ evaluering da, sån evaluering, hvis du skjønner. Ja. nå så jeg for meg, nå byråkrater kommer her og så ja. tenker de at, oi, her er det mye penger å spare. Kan vi ja. nå slutte med dette ansikt-ansikt-gjæringa? Kan vi nå effektivisere hel prosessene, kan vi ja. sparke holdparten av lærerne? Ja. Uh, er dette her fremtiden? La de få i videofil, og så er det gjort på et par ja. minutter. Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Nei, du vet, det neste steget her som blir extremt viktig, det handler jo om kvalitet, og det er jo spørsmålet om når er videofilen best? Det må han som. Det er timing for eksempel. Når skal man bruke en vesen? Når, når, når, hvordan skal den passe in i allt dette og andre? Og jeg gjorde et eksperiment med det. Der, vet du. Jeg tok og spurte, jeg hadde bachelor- og masterstudenter som holdt på med oppgaver, og så tänkte jeg som så, hva hvis de kan få velge akkurat hva slags veiledning de vil ha selv? Vad velger de da? Og da var videofeedback en opsjon der. Eh, og, og det var grupper som skulle skrive tekster. Eh, og da, da valgte de først å møte mig. Sitter rundt bordet, papper og blyant, lukte på hverandre, prøve å få tag i vad hva det er som skulle være essensen i oppgaven. Og så spurte, de faktisk, spurte jeg dem, hva vil dere nå ha? Ja, da ville de ha en videofil på, på hvordan de hadde laget oppsettet på oppgaven sin, eller problemstillingene sinne. Og så ble hele veiledningsprosessen på dette skriftlig arbeidet satt sammen av forskjellige biter. Bilde-lydkommunikasjon, at vi treffes, at vi bruker videofeedback. Så, hvis du skal få til en god tilbakemelding og god veiledning når man skriver noe, som, som vi holder på med her, da må du designe det. Du må rett og slett, du må, du må skape en, en læringsprosess, en veiledningsprosess, hvor du bruker teknologi i dette tilfellet på best mulig måte, på best mulig tid. Jeg hørte deg si en gang at hvis du skal ta i bruk teknologi på de områdene der teknologiene er bedre, hvis de er like gode så holder, ja. på, holder vi på i gammel praksis, ja. er det bedre skal du bruke teknologi. Ja, altså jeg, jeg tenker at teknologi, sånn tänker jeg alltid når jeg bruker å eksperimentere mye med teknologi for minst med sånn veiledning og læringssammenhenger. Den må ha noe by på, Det må skape forbedring, det må være, og jeg må gjerne la meg overraske av sånne tilleggsverdier som oppstår. Og det var jo det som skjedde med videofeedback, for eksempel når studentene sier «jeg har aldrig hatt en lærer så nær på noen gang». De opplevde ganske privat at jeg leste teksten deres, og de fikk lyst til å skrive mer fordi at jeg hadde kommet så tett på arbeidet deres. Det var till og med de som sa jeg følte meg sett på en annen måte i universitetssammenheng. Og det er jo interessant at teknologien byr på det. Så studentene var, opplevde dette som positivt? Ja, det, det er helt opplagt. Og her opplevde studentene positivt, og studiene viser at eh, lærerne opplevde det på samme måte positivt. Ikke sant? I tillegg til at det da merket at det var litt effektiviserende og strukturerende. I overskriften på artiklen din så står det «Videofidverk, veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere i Spørsmålstegn, det er da. Kan du svare på det spørsmålet? Ja, altså det er jo et ambisjøst spørsmål. Er det det? Ja, altså, svar, jeg vil jo si ja. Altså, det er en vei, og det er et stykke på veien. Og jeg tror jo at vi som driver med, med feedback og tilbakemelding og reevaluering, vi omgir oss på teknologi. Så uansett som må vi tänke oss om, når det gjelder bruken av teknologi, hvordan skal den brukes, og hvordan kan den heve kvaliteten. Og jeg tror, hvis vi vurderer konteksten, fag, læreren, situasjonen, behovet, så tror jeg at teknologi av denne typen, brukt på rett sted, i rätt øyeblikk, vil heve kvaliteten. Det er jeg ikke om. Tusen takk, og da ønsker vi alle dere andre lykke til med å prøve ut digitalt vurderingsarbeid.